Hej. Jeg hedder Senja og er 20 år gammel. Jeg er kontorelev i Hvidovre Kommune og sidder i Center for Skole og Uddannelse. Hej, jeg hedder Alina. Jeg er 17 år gammel og jeg er kontorelev her i Hvidovre Kommune. Jeg sidder i Center for Sundhed og Ældre. Kom med. Vi miljøudvalg i kommunen er det en opgave primært at hjælpe borgeren. Det kan blandt andet være gennem information her i borgerservice, telefonisk eller via henvendelse over mail. Vi er tit kontoret og fordelt i hver sin afdeling. Vi arbejder 37 timer om ugen, inklusive frokostpause. Mødetiden er forskellig fra afdeling til afdeling, men man har som regel en lang torsdag, enten til 17 eller til 18. Når det kommer til vores løn, så varierer det efter alder og hvor lang tid man har været her. Som førsteårselev under 25 år tjener du ca. 14.500 kroner, Og som andenårselev under 25 år tjener du ca. 15.500 kroner. Er du over 25 år tjener du ca. 22.000 kroner, begge år. I løbet af din livperiode kommer du til at sidde i tre forskellige afdelinger af 8 måneder i gangen. Afdelingerne er placeret i flere af vores centre. I vores 12 centre kan man være kontorelev i 8 af dem. at man har ansvaret for sine egen opgaver. Du er tilknyttet en elevansvarlig, som hjælper dig med opgaverne. Her bliver du ikke bare set som en elev, men som en del af et team. Lige nu sidder jeg f.eks. og opretter et kursus for medarbejderne. Jeg har modtaget en udfyldt skabelon for hende, som holder dette kursus. Og nu skal jeg bare sætte oplysningerne ind. Jeg åbner en skabelon, som vi bruger til at oprette kurser i vores system. Her indsætter jeg et dato af tidspunkt for kurset. Herefter indsætter jeg en tilmeldingsfrist. Nu skal jeg bare flytte oplysninger fra Word-dokumentet over i skabelonen. Så nu har jeg oprettet kurset samt sat billeder og placering på. Nu kan folk gå ind og tilmelde sig kurset. Videre Kommune Desenia. Som kontorelev kommer du igennem nogle forskellige skoleophold, der blandt andet inkluderer en betalt studietur til Bruxelles. Igennem elevforløbet kommer du også igennem nogle kurser, som for eksempel kommunikation og konflikthåndtering. Der er også andre aktiviteter som elevdage. Vi har blandt andet været i et eventcenter med promillehockey, lokumsrace og escape rooms, samt deltaget i teambuildingen igennem forehyrtning. Dane inkluderer en god middag på en restaurant. Derudover får man mulighed for at deltage i kommunal bestyrelsesmødet samt der som kommunens store juleshow og elevjulefrokosten. Her gør vi meget op i at styrke fællesskabet til vores kollegaer, men også i elevfællesskabet. Det gør vi blandt andet ved at spise frokost sammen hernede hver dag. Hernede kan man blandt andet købe buffet, sandwich eller få gratis frugt. Der er også mulighed for at købe morgenmad hver morgen. Tak fordi I er med. Vi søger i år 6 nye kontorelever. Du kan læse om stillingen på videre. eller du kan se stillingsopslaget nede i beskrivelsen. Er du, du vores nye kontorelever.